السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور بہت استقبال ہے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان ہمارا آج کا سبق باروی جماعت کی درسی کتاب گلستان ادب سے اردو ادب کی صنف یادیں کی تعریف اور معین احسن جذبی کے غزل اور اس کے اشعار کی تشریح وغیرہ میں استعمال مشکل الفاظ کے معنی الفاظ اور ان کے معنی اس طرح ہیں اکثر یعنی عام طور سے یا زیادہ اہم یعنی خاص مرتب یعنی ترتیب دینا یا جمانہ برعکس یعنی الٹا خلاف دائرہ یعنی گولا حد میدان کام کرنے کا وسیع یعنی پھیلا ہوا بڑا یا کشادہ ذیل یعنی اندر یا نیچے تسلسل یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک قائم یعنی باقی ٹھہرا ہوا یا رکا ہوا قلم بند یعنی لکھنا تحریر کرنا محض یعنی صرف چند کچھ یا تھوڑا سا انتخاب یعنی چننا یا پسند نمایاں یعنی الگ یا خاص توجہ طلب یعنی دھیان دینے لائق یا بتانے سمجھانے کے قابل بعض یعنی کچھ اصطلاح بول چال ملتا جلتا لفظ کسی خاص علم یا علوم کے لیے خاص لفظ جیسے غزل افسانہ محاورہ وغیرہ شعور یعنی سمجھ وصف یعنی کمال خوبی حزن یعنی سخت پتھریلی زمین غمگین ہونا آمیز یعنی ملا ہوا یا بھرا ہوا غنائیت یعنی موسیقی یا نغمے کی کیفیت گایا جا سکنے والا پرسش یعنی معلوم کرنا پوچھنا دریافت کرنا کیفیت یعنی حالت نالائے صبح صبح کے وقت آہو فریاد کرنا یا صبح کی آہو فریاد دیدنی یعنی دیکھنے لائق گرد سفر یعنی سفر کی دھول مٹی یا غبار شگفتگی یعنی پھول کھلنا آثار یعنی نشانی مسرت یعنی خوشی طویل یعنی لمبا یا دور غنچہ یعنی کلی افسردہ یعنی دکھی غمگین باد سحر یعنی صبح کی ہوا